В імпровізованому шведському цеху волонтери, що шиють для військових Збройних сил України маскувальні сітки, отримали замовлення від обласної адміністрації на виготовлення покриття для незвичної ялинки. «Так як в цьому році у нас не запланирований Новий рік більш воєнний, але наші діти тут ні при чому, ми вирішили зробити сюрприз і все-таки в місті буде йолка, Ну, фронтова, ось така. Я думаю, наші діти, знаймуть ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна привезти дітей». Миколаївські волонтери власноруч сплеви камуфляжні сітки кікімори. Саме такий воєнний стиль ялинки символізуватиме дух незглавності миколаївців, розповідає майстриня Людмила. Виконую фінальну частину нашої сітки, Кікімура, яка називається, але цього разу вона в нас такого камуфляжного цвіту, кольору, тому що, тому що в неї дуже поважна роль. Вона буде е, закривати нашу статую, нашого свят... покровителя міста Святого Миколая. Причому це дуже важливо, що на, на передодні свят Святого Миколая, Різдва Христового, він буде. Може символізувати навіть, як символ незглавності, символ волонтерської, волонтерського руху Миколаєва. До цієї роботи всі при, присутні на нашому, в нашому э, волонтерському центрі прикладали зусилля. Без них, без них, нічого б цього не було. У мене фінальна стадія, яку значить, ми закінчимо і наш Миколай, як символ перемоги, буде зустрічати нас в нашому кштановому сфері. Ми тут вешаємо одразу наші обереги, це робить наша пані Лариса, ось такі обереги, і по всій елці, по периметру елки, буде розвешений наш логотип, щоб люди розуміли, що саме Ніколаєв зробив цю елку і наші Ніколаєвські плитуні. Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів. Напередодні свят захисну конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, які виготовляли волонтери. Ко мне обратились с обла для того, чтобы сделать сетку для накрывания баннера, который накрыл святого Николая с мешками. Но как бы просто маскировочная сетка не настолько интересна. А так как детей в городе очень много, и им все-таки надо подарить кусочек праздника, мы решили сделать именно в виде елочки. Идея девчонками была одобрена. И мы начали работу. Состоять елка будет из шести секций. Каждая секция высотой 7 метров и шириной 2,5 метра. И потом будет идти демонтаж. Разворачиваться будет каждый лепесток, как мы назвали, сверху вниз и стягиваться стяжками. После этого будет украшена елка шарами и гирляндами. И дети смогут наслаждаться все-таки новогодними праздниками. Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією, розповідає начальник міського управління культури Юрій Любаров. Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, ну, наші колеги таку назву, назву придумали. Це така ялинка-незламник. В які часи, така ялинка, тому що ну, ми розуміємо, що. Ялинка — це такий символ, який новорічний, який різдвяний. Вона може бути різна. А це така ялинка в нашого воєнного часу. Тут захисна споруда навкруг скульптури Святого Миколая — це центр міста, це саме лісквер. І навкруг цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це такий. Це такий буде символ Миколаївського Нового року, Різдва у цьому році. Раніше мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що цього року традиційної ялинки на Соборній площі не буде. Але миколаївців все одно не залишили без символу Нового року та Різдва. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.